قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف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 ولا تمار فيهم إلا مراء ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيئا إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهبهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا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 إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوَجُوهُ بِئسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَا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 متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نعناب وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما سرعا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 لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جندك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل من كمالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني قيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء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 إِنَّ أَحَدٌ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إبنيس كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ من لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم مُتَّخِذَ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا وَمَوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرَفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ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 فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لَقِينَا من سفرنا هذا نصبا قال ارايت اذ وينا الى الصفره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدت على آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبَدًا مِّنْ عِبَادِنَا آَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا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 وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نُّكْرًا وأما من آمن وعمل صالحا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 اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال فخو.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 كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفغ بالصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر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 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا